هذه النسخة للاستماع جتكم المهرة الاصيلة شيخة البيض الجميلة والفرح شبت فتيلة ونورها جدكم المهره الاصيله شيختي البيض الجميله والفرح شبت فتيله ونورها ضوء المكان ام عبد المنعم طلت بالحلا والزين هلت كنها شمس تجلت والفرح الليله زان ام المعرس يا سعدها تفرح بفرحه ولدها شيخة عري بجدها وشانها بالعز شان بنت شيخ المرجله بنتها من الاميره وقفوا لها مسيره زينها ما في نظيره يسحر قلب وعيان طلت ام العروس طله مثل قمره مسفهلة رحبوا وقولوا ما شاء الله بام بدر زمان ام بنت الحمايل كامله زين الخصايل طيبها مثل المخايل ما يوفيها البيان بنت سليم ذاك الاساد شيخ سواله بلاد وامها هي أم سعاد في بناتك يوم سعاد زين من رب العباد سلمى فيها الشعر شاد مثل نجمه لو تبان من قدك يا عهود زينك يشبه الورود ذي أصيلة دهن عود قدها هو عذبان وال سلمان النشامه عزوه ترقى السلامه مجدهم ما هو عداها شام طول الزمان زانت افراح المريع وفرحوا احباب وخلان يا عسى الايام جتكم المهرة الاصيلة شخت البغل الجميلة والفرح شبت فتيله ونورها ضو المكان ام عبد المنعم طلت بالحلاوة الزين هلت كنها شمس تجلت والفرح اللي زان أم المعرس يا تفرح بفرحة ولدها شيخة عري بجدها وشانها بالعزجان بنت شيخ المرجلة طفولها مسيره زينها في <تصفيق> نظيره يسحر قلب عيان طله ام العروس طله مثل قمره مس فهله رحبوا دلو ماشاء ام سعاد بدر زمان ام بنت الحمايل ليم ذاك الأساد شيخ اسواله بناد وامها هي أم سعاد بالكرم تطي السمان في بناتك يوم سعاد زين من رب العباد سلمى فيها الشعر شاد مثل نجمة لو تبان منه قدك يا عهود زينك يشبه الورود ذي أصيل دهن عود قدها هو عدبان وال وقال سلمان النجامة عزو السلامة مجده ما هو